السلام عليكم. واي من عندكم عدد بطاريات ستة بستة؟ فيريد يجمعهن اثنيناتن؟ عنا من الصيانة فولت. شلون هذا؟ بس إذا ما عندك بطارية واحدة كاملة اثناعش فولت، عندك اثنين. شو تسوي عندك ستة بستة بطاريات ستة فولت بستة. تأخذ هذا الحار ويا هذا البارد، أو تأخذ هذا البارد ويا هذا الحار. تجمعه تحطنه واير واحد. خلصنا إنه بتأخذ هذا الحار والبارد بشكل يبى تريده. كل ما بالسالفة، قناتي منوعة، شنو اللي تريدون؟ أني حاضر بس كتبوا بالتعليقات وانزلكم اياه بإذن الله، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، هذا أهم شيء على مود نصعد من القناة، و يعني على مود نستمر بالقناة، شلون تلقون بطاريات؟ من بركي شحن أنا لقيتهن ذني، وبعد اكو معلومات عن البطاريات وشغلات الكترونيات والى اخره بالمستقبل راح نسوي مع السلامة.